support Всяка сутрин пия кафето си на терасата и виждам тази млада майка с нейното бебе. Всеки ден. По същото време. Има дълга и черна коса. Слаба е. И много красива. Изглежда на не повече от 26 и 27. Съседите знаят за нея, наблюдават я и говорят зад гърба Вижда виждал съм ги да го правят и тя го знае, само, че не я интересува. Често говори по телефона, докато бута количката. Помагал съм и на стълбището наведнъж. Тя винаги се усмихва и ми благодари. И това е всичко, което някога ми е Благодаря. Виждам тази млада жена всеки ден. Без изключение. Тя е винаги сама. Никога с мъж или с майка си, или баща си. Или пък с когото и да било. Сама с детето си. Един ден я видях да излиза от сградата сама без детето. Носеше къса пола и тясна тениска. Сигурен бях, че отива на среща. Не знам защо, но ми пукаше. И се надявах той да си заслужава. Останах дълго навън. И тя не се пибра.